Lidské oko. je dokonalá část našeho těla, díky které můžeme vnímat svět kolem nás. Při bližším pohledu však zjistíme, že několik vat má. Dnes se podíváme na jednu z nich. Při běžném životě ji téměř nevnímáme. Jde o takzvanou setrvačnost lidského oka. Tuto nedokonalost objevíme, až když pustíme oku obrázky rychle za sebou jde o schopnost rozeznat dva následující světelné věmy jako oddělené. Lidské oko má setrvačnost jednu desetinu sekundy, což znamená, že mu trvá jednu desetinu sekundy, než zaznamená změnu. Zdá se vám to, že to nemůže vadit? Nyní si zkusíme pokus. 15 sekund se upřeně dívejte na obrázek oka před vámi. Po této době se obraz přepne na čistě bílou. Co vidíte teď? Stále obrázek oka, že? To proto, že našemu mozku chvíli trvá, než přijde věm z oka a vyhodnotí, že už vidí pouze bílou plochu, nikoliv obrázek oka. Tohoto jevu využívá například film, který je složen z jednotlivých obrázků. Každý živočich dokáže očima zaznamenat určitý počet obrázků za sekundu. Člověk jich dokáže vnímat maximálně 25. Pokud však člověku budeme střídat před očima obrázky rychleji, oko nebude schopné vnímat jejich střídání a jednotlivé obrázky vyhodnotí jako plynulý film. Tuto nedokonalost si můžeme ukázat na našem exponátu. Zde máme projektor, který nám promítá určitý obrázek. Já si vezmu tuto bílou tyčku a začnu s ní rychle kmitat před projektorem. Najednou no se nám bude zdát, že na tyčce vidíme obrázek. Jak je to ale možné? Pokud budu před projektorem kmitat tyčkou pomalu, zaznamenáme vše téměř dokonale. Stále dokážeme zřetelně vidět tyčku, na které se však žádný obrázek neukazuje. Plocha tyčky je totiž příliš malá. Obrázek z projektoru je mnohem širší. Když však začnu tyčkou kmitat rychleji, nedokážeme dostatečně vnímat její skutečnou pozici. Jednotlivé věmy, které oko posílá do mozku, začnou v důsledku setrvačnosti oka splývat. V mozku se vytvoří obraz širší plochy, jakého si plátna. Přestaneme ostře vnímat tyčku a soustředíme se na obraz z projektoru, který se na plochu vytvořenou tyčkou promítne. Nyní už se nám obrázek na tyčce je zřetelněji. To je kouzlo, co? No, ve skutečnosti až tolik ne, jde spíše o ošálení našeho vnímání. Jak už víte, naše oko ani naše vnímání nejsou zas tak dokonalé, jak se na první pohled mohlo zdát. Zase díky tomu si můžeme třeba pustit nějaký pěkný film. A to je, myslím, docela dobrá cena útěchy. útěchy, co myslíte.